Aquesta és la història d'una petita escola. entonces empecemos a hacerla eh esto poquito ¿verdad? Que tothom que, que tothom que en el seu país hi ja, que tingui pau. Que tothom tingui algú amb està. Que no hi hagi problemes a classe. Que la gent no es baralla per tonteria. Ah, sí. ¿Qué técnica es esta? Sí. Sí. Y nos va a enseñar a cómo es. Dice tres Aquesta és la història d'una petita escola aquesta és la història